можна армопоя заливати частинами наскільки критичний моноліт в цьому вузлі но ну, згідно будівельних норм у нас немає заборони от тільки за один присест ми повинні залити ту або іншу конструкцію в нормах є т -т -так, така так сказано що розкриття тріщин допускається в жатий і розтягнутій зоні але вони нормуються тобто не можуть бути великими але все ж таки тріщини допускаються чому тому що залізобетон він працює обидвима матеріалами і бетоном і металом якщо в нас є деформації звісно в них при цих деформаціях можуть виникати тріщини тобто наприклад балка так, вона може е, гнутися і, звісно, при деформації, коли вона приймає ось таку форму, в нижні частини, частини можуть з'являтися тріщини. І сходячи із цього нормативу, можна сказати, що все ж таки мікротріщини вони дозволяються. Їх ще іноді звуть волосяні, тобто дуже такі маленькі тріщини. Але якщо все ж таки тріщини великі, що з ними робити? Тоді, якщо це в розтягнутій зоні, треба заремонтувати, тобто застосувати якусь ремонтну суміш для бетону і ці тріщини просто закрити. Це для того, щоб арматура, котра йде ось тут, щоб от в цих зонах не було корозії метал. Зрозуміло, так? А тепер подивимось з вами, ісходячи із логіки. Нашого нормативу, що монолитний пояс частіше, не завжди, але частіше, він все ж таки працює тільки на розтягнення. Тобто це суцільна розтягнута зона. То якщо норми дозволяють нам в розтягнутий зоні мікротріщини, то можуть бути мікротріщини, наприклад, від того, що ми будемо з вами петонувати частинами. Одна частина, друга частина, третя частина. Так ось відповідь, так може. Тому на що треба звернути увагу? Є декілька моментів, які дозволять вам зменшити величину тріщинного утворення. Перше. Це якість самого бетону. Не робить його жидким. Тобто він повинен бути достатньої густоти, але не тихти, як вода. Подивіться, будь ласка, як це перевіряється. Там робиться конус знімається, наскільки пляма розпливається там і так далі. Тобто, тільки лиш коли ми з вами вібруємо бетон, зверху з'являється водичка з цементом. І як кажуть норми, що вібрувати треба перестати, коли з бетону вийшли, вийшло повітря, тобто пузирки воздуха більше не виходить з бетону, а також коли на поверхні з'являється цементне молочко. Це відповідь тим, хто чомусь вважає, що цементне молочко йде донизу. Воно йде завжди доверху. Тому що щіб... щебінь, він спускається при вібрації донизу, витісняє зайву воду, а вода вимиває цемент. І тому з'являється оце цементне молочко. Тому перше, це густота. Вона повинна бути достатньою для того, щоб вкласти бетонну суміш. По-друге, Після того, як ви забетонували першу захватку, ось в цьому місці, там, де є у вас захватка, буквально на наступний день ви знімаєте опалубку, тому що отут буде стояти опалубка. Зрозуміло, що стик повинен бути вертикальним. вертикальним. Тому опалубку знімаємо і молоточком акуратно обстукуємо. Обстукуємо так, щоб ми бачили з вами ось тут щебьонку зрощену. Зрозуміло? Тобто поверхня повинна бути така, крива. Тобто просто обстукуємо обстучальне. Коли ми це обстукали, то ми можемо далі з вами бетонувати цей стик спокійненько собі. Тобто друге — це підготовка поверхні. Ось, і третій момент – це час, коли це робиться. Не треба затягувати, тобто все ж таки, якщо є можливість забетонувати, наприклад, першу захватку сьогодні, другу – завтра, третю – післязавтра, краще, щоб це було там за один, за два прийоми. Зрозуміло? Тобто, щоб ми все ж таки з вами максимально пришвидшили чому це е, бажано тому що бетон при застиванні зменшується в об'ємі і чим менше буде дельта по по времені між цими захватками тим рівномірніше буде застигання бетону. тим менше буде оце трещина утворення на стику зрозуміло тому час Прискорюйте максимально швидко, не затягуйте. Тобто, якщо у вас немає такого, що ви забетонували, ви тільки вихідні можете працювати, то забетонували, а через тиждень приїхали і робите другу захватку. Так, таке теж можливо. Але все ж таки може бути більше розкриття тріщини. Будьте до цього готові. І якщо у вас буде тріщина достатньо велика, Використовуємо з вами проливку, наприклад, цементного молочка. Тобто розшиваємо тріщину, глибше, глибше наскільки можемо, проливаємо е цементним молочком, тобто цем цемент, вода, пластифікатор. От, і тріщину проливаємо або застосовуємо ремсостави для того, щоб закрити цю тріщину і не дозволяти вологі доходити до армування. Зрозуміло, так? Може виникнути питання, а можна я зроблю опалубку і в мене буде захватка не по довжини, а по висоти. Тобто я забетоную ось так, а через тиждень або через декілька днів я забетоную ось це. Теоретично так, це можливо. Тим паче, що у вас монолітний пояс, котрий може працювати на розтягнення. Він так розраховується. Але все ж таки, якщо це зона, де буде, наприклад, монолітний пояс працювати як перемичка, це не бажано. Чому? Дивіться, коли елемент згибається, то в нього ось різна дліна. Тобто оце L1, оце L2, оце L3. І L2 у вас буде попадати в зону між слоями. А так як оця зв'язка по... Оця зв'язка ось тут, вона більш слабка із-за того, що все ж таки ви робите об'єднання, то можливо так, таке, що ось цей елемент з меншими деформаціями, оцей елемент з більшими деформаціями, і може з'явитися горизонтальна тріщина, тобто произойти розслоєння цієї конструкції. Тому все ж таки, якщо і робити захватку, то все ж таки більше бажано Перший варіант, який я вам показав, тобто ось цей. Це більш бажаний варіант. Зрозуміло? Так, по вертикалі теж може бути. Ну, коли це може бути. Ну, наприклад, ви замовили на заводі бетон, він приїхав у 5-6 часов вечора. Починаєте його вигружати, а він тече. Він дуже рідкий і, звісно, ви не зможете вертикально ставити палку, воно буде просочуватися чи ще якісь там проблеми можуть бути там не не встигли поставити вертикальну опалубку то все ж таки другий варіант він може бути але він все ж таки менш гарний так скажемо але все можливо тобто я не виключаю і такий варіант для монолітного поясу так. дякую хлопці дівчата за ваші лайки вони дуже-дуже вчасно ідемо з вами далі далі